ඒයි කවුද මට ගැහුවේ? අමියේ අමියේ අමියේ කියන දෙයක් අහගෙන ඉන්නා ඊට පස්සේ පිස්සු කෙලිනවා ඉන්නේ නම් ඔක්කොම දන්නවා වගේ ඒ උනට වැඩක් දීලා බලන්න ඕනේ නාගන්න ඇති මිනාල් නෝමල් කැලේ නෝ එවිලා වලේ වලලා පිළි දෙතික බොන්ඩෝ වෙලින් යන්නයික ඇ කොහෙද 넘රේකද ඔයාට 넘රයක් නැහැ ඔයා කුන්ති කාලෙදිම 넘රේ සවුත් කරගෙන ඉන්නේ ලැජ්ජ නැද්ද මම නම් බඩ කපාගෙන මැරෙනවා දෙන්නේ නැන්නා කර කර බොන්ඩෝ බලල් ටඩියා එලේ 갔다 ගැටිය උසන් යන්න උසන් යන්න ඕනේ මේ ටැටි අනේ අප්පා මට දැම්මෙ නායකකමත් එපාලා තියෙන වෙලාවක නායකකම ගෑහෙන්දදී මේ ටැටි දෙනවා කොත්තු දාන්නලා කඩේට බලු වල්ලන්න ආවා වෙන්න බෑ මොකක් කරි අප්ෂෙට් ඒක තමයි මාත් හිත හිත ඉඳලා හරියන්නේ නෑ අපි කීලා කියමු. ගල් වලින් ගහලා මාලු වලන සිරිතක් නැනේ ආ කියන්න බෑ කවුද වදන්නේ? ඒ! අංජු කුචු කුංජු කුචියා. අංජු කුචු මං අංජු කුචා කුංජු කුචියා. මේ නංගී ඔයාට සිංහල මාද や precursor segurança run away ourage displayed bian Anyway, we концеíciosMaoy phrases, Coc simpleلام. �� call centres, Nurulus. Unsurrasky for攻zos, устーボe Transviat화. Take වැණටටප්නේ කාලෙට ඉන්නේ නැහැ නේද මල්ලිලා මම්මේ ආවේ ඔය දෙක ලාගේ වැඩිම පිටක තියෙන කාටද කියලා ඔයලා බලන්නයි මාගේ බත් කන අතපැත්ත කට්ටියද නැත්නම් අර අනේ අපි කියන එක මේ මේ ඒක නෙමෙයි දිනන පිළට මොකද්ද දන්නේ නැදින තෑග්ග අදෘශ්‍යමාන දොවුනොත් එහෙම ආපහු රොස් එක දානවාද එහෙම නැත්නම් කම්පක දිගට කපන්න ඔයාල පිටසුද මොන රටේ දෙහෙම තියෙන්නේ අය බැලි මම දන්නේ නැත්තේ මෙහව ගොල්ලන්ගේ හැටි දැන් ඔයා බලන්න බොරුද කියන්නේ කියලා වෙලාව බලලා ඔයා ගානට අනිත් පැත්තට පයින්නෝ නැද්ද කා අන් දැන් නිකාන්නේ ඔය ආ මම එහෙම සල්ලි දුන්නකලේස්ල යනවද නේද නේ මේ පැත්තේ සල්ලි දෙනවලුද එහෙනම් කාගන් දෝඩ අපිට මේ පැත්තේ යන්නද පන්දුක්වනවා 얘 නිදල්ල යමට හරියා දැන් එහෙවත් පාර කැල්ල කරන්නේ නැහැ. දැන් දෙවනි බඳුයවන්න සූදානම්. වණරම් පාර කැල්ල කරන්න වඳ නෑ. දැන් හතරේදී බද්දා යොමු කරන්න. හතරව පාර කැල්ල කරනව උපත් ඇදී යනයි ශලිම්ම යන්නේ. ඒ දුරේ දුරේ කොහොදාල් ගත්තා. ගැට බාලු විදි නෝ Alay alay alay alay